Bună, dragi prieteni, eu sunt Gabriel Barbu. Femeia soldată americană, care a devenit celebră datorită fotografiilor cu bebeluși afgani, a fost ucisă în atacul ISIS din Kabul. Sergentul Nicole G., 23 de ani, din Sacramento, California, se află printre cei 13 militari americani care și-au pierdut viața în atacul sinucigași de la aeroportul din Kabul. La scurt timp, după ce Pentagonul a făcut publică lista cu numele lor, s-a aflat că ea era unul din militarii care țineau în brațe bebeluși afgani pe aeroport. Imagini care au făcut în conjurul lumii. Nicole Nicol G. I love my job, îmi iubesc meseria, a scris Nicole G. la o poză cu ea, ținând în brațe un bebeluș afgan, pe care a postat-o pe Instagram, în data de 21 august. O să urmeze un clip dedicat soldaților americani decedați în atentatul sinucigași de la aeroportul din Kabul. Sănătate și numai bine vă doresc! We'll <music>